السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اليوم نقدم لكم كيفيه كيف يمكن ربح خمسين دولار شهريا من الموقع. من الموقع وأكثر الموقع هو ويستر بزنس اذا نبدا بحول الله ولكن قبل ذلك هناك قاعده لابد لا بد ان يفهمها الجميع لتسهيل الشرح في الموقع او بالنسبه للشروط التي وضع صاحب, صاحب الموقع هناك أربعة مستويات هناك بدون احتساب مستوى الكاتب أو الذي تندرج فيه أنت المسجل إذن المستوى الأول تسجل خمس أعضاء برابطك الخاص يعني خمس أعضاء تقوم بتسجيلهم تقوم بدعوتهم برابطك الخاص وتربح عن كل واحد فيهم نصف دولار أي 0.50 خمسين دولار عن كل عضو والمستوى الثاني يصبح عدد الأعضاء المسجلين في مجموعتك خمسة وعشرون عندما يقوم الأعضاء الخمسة بتسجيل خمس أعضاء برابطهم الخاص بطبيعة الحال وتربح على ذلك صفر خمسة وعشرين دولار عن كل عضو المستوى الثالث يصبح مجموعه كا تضم 125 عضو وتتقاضى عن ذلك 0.25 دولار وهناك مستوى اخير ومستوى ما يسمى ااا الـ level master حيث يصبح عدد اعضاء بمجموعه كا 625 عضوا اي وتربح عن ذلك 5.55 دولار عن كل عضو إذن سممت خطاطة سهلة باستطاعة الجميع فهمها بسهولة ليتسنى لهم دعوة الأصدقاء إذن عليك أنت عزيز المشاهد أن تعتبر نفسك هو هذا الشخص يعني قمت بتسجيل نفسك وتقوم بدعوة خمسة أصدقاء برابطك الخاص يعني تقوم بدعوتهم ويقوم بالتسجيل من تحتك عندما يتم تسجيل خمس أعضاء تتقاضى عن ذلك 0.50 خمسين دولار عن كل عضو عندما يقوم كل عضو من هؤلاء الخمسة بتسجيل خمس أعضاء من تحته تربح 0.25 خمسة وعشرين دولار عن كل عضو كما تشاهد في الخطاطة كل شخص يسجل خمسة من تحته و عندما يقومون بتسجيل كذلك يقوم كل عضو من هؤلاء الأعضاء بتسجيل خمس أعضاء من تحته إذن خمسة إذا قمنا بضربها في خمسة تعطينا خمسة وعشرون عضوا إذن هؤلاء الخمسة كل واحد فيهم يسجل خمس أعضاء من تحته مما يعطينا خمسة وعشرون عضو وهذا ونفس العملية بالنسبة للأعضاء الآخرين إذن عندما, عندما يتم تسجيل خمسة وعشرون عضوا من طرف هؤلاء الخمسة، ويقوم هؤلاء الخمسة وعشرون بدورهم بتسجيل خمس أعضاء من تحت كل واحد منهم، تعطينا العملية مئة وخمسة وعشرون عضوا، يعني نضرب خمسة وعشرون مضروبة في خمسة. تعطينا 125 وخمسة وعشرون عضوا وتتقاضى عن ذلك صفر فاصلة خمسين دولار يعني تتقاضى صفر فاصلة خمسين دولار عن كل عضو عندما يقوم كل عضو من هؤلاء ال مئة وخمسة وعشرون بتسجيل خمسة اعضاء جدد برابطهم الخاص سيصبح عدد الاعضاء 625 وخمسة وعشرون عضوا والطريقة كالتالي وتربح عن كل عضو من هؤلاء تربح نصف دولار عن كل واحد من هؤلاء نتمنى ان تكونوا قد فهمتم الخطط اذا ننتقل الى المهم المهم من كل هذا ان تكون مجموعة مجموعتك تتكون من 780 عضوا والتي تخول لك مباشرة ربح 352.50 دولار شهريا لمجرد أن مجموعتك وصلت لهذا الرقم، كيف ذلك؟ كيف يمكن لمجموعتك أن تصل إلى هذا العدد الهائل الذي ليس بالسهل بمكان أن يجمعه أي عضو؟ هي طريقة سهلة جدا، تقوم بتسجيل خمسة أعضاء. الخاص وخمسة أعضاء يقوم بتسجيل خمس أعضاء من تحتهم يعني خمسة في خمسة تعطيك خمسة وعشرون عضو. وهؤلاء الخمسة وعشرون يقوم كل واحد منهم بتسجيل خمس أعضاء من تحته برابطه الخاص إذا قمنا بعملية حسابية خمسة وعشرون في خمسة تعطيك مئة عضوًا وهؤلاء 125 كذلك نفس العمليه يقومون يقومون بتسجيل خمس اضعاف من تهم مما يعطيك 625 عضوا وعندما تقوم بعمليه الجمع 5 زائد 25 زائد 125 زائد 625 تعطيك اوتوماتيكيا 780 عضوا في مجموعتك يعني لنعود الى الوراء إذن قلنا تعتبر نفسك أنت, هو آه أنت هنا خمس اعضاء تسجل من تحت, من, من تحت منك وهؤلاء الخمسة يسجلون خمس اعضاء من تحتهم وكل واحد من هؤلاء الخمسة يسجل خمسة من تحتهم مما يعطيك 125 عضوا وهؤلاء 125 كل واحد فيهم يسجل خمس أداء من تحته مما يعطيك 625 عضوا ويصبح تصبح بذلك المجموع تضم 780 عضوا هنا جميع التفاصيل دقيقة إذا كيف يمكنني أن أربح شهريا 352.50 دولار بدون من خلال ضم مجموعة 780 عضوا، إذا نقوم بعملية حسابية، هؤلاء الخمسة خمسة الأوائل الذين سجلتهم، أتقطع عليهم نصف دولار، مما يعطيني دولارين ونصف، والخمسة وعشرون كذلك. أتقاضى عليهم 0.25 دولار، مما يعطيني ستة خمسة وعشرون دولاراً. ونفس الثمن أتقاضى على المئة وخمسة وعشرون، مما يعطيني واحد وثلاثون خمسة وعشرون دولاراً. أما بالنسبة لست مئة وخمسة وعشرون، أتقاضى على كل عضو منهم بسبعة وخمسين دولار، مما يعطيني ثلاث مئة عشر خمسين دولاراً. إذا قمنا بعملية الجمع. 2.50 فاصلة خمسين زائد ستة زائد زائد تعطيني ثلاثمئة دولارا هذا بدون ادنى شك يعني يضم تضم مجموعتك سبعمئة وثمانون عضوا تتقاضى مباشرة شهريا ثلاثمئة فاصلة خمسين دولارا اذا اتمنى ان يكون الشرح مفهوماً وسهلا وساقوم من خلال فيديو اخر بشرح كيف يمكنني ربح اكثر من ثلاثمائة واثنان وخمسون دولارا من خلال الاعضاء الاخرين او اقوم بشرحها الان لكي آه لا, لا تنتظروا كثيرا تقوموا بتسجيل حساباتكم عندما عندما يتم عندما هؤلاء الاعضاء الخمسه نعود الى الامام عندما هؤلاء الاعضاء الخمسه الذين سجلتهم برابطك يعتبرون هذا نشطين يعني يوميا يعملون 15 دقيقة في الموقع يوميا يوميا يعملون في الموقع هذا يسمى المستوى الأول بالنسبة لك تتقاضى عن هؤلاء تتقاضى عنهم 2500 دولار أي أزيد, أزيد من 2500 دولار هذا من خلال المستوى الأول إذا, تم تسجيل إذا قام هؤلاء الأعضاء بتسجيل خمسة, خمسة أعضاء لكل واحد منهم وإذا اعتبرنا أن هؤلاء الخمسة, الخمسة وعشرون أعضاء ناشطين بفعل يدخلون يوميا إلى الموقع ويدخلنا لمدة خمسة, خمسة عشر دقيقة التي حددها صاحب الموقع يتصبحوا أنت عزيزي المشاهد تصبح مرتقيا إلى المستوى الثاني الذي تتقاضى أنه أزيد من 3400 دولار تتقاضى أزيد من 3400 دولار إذا اعتبرنا أن هؤلاء الخمسة وعشرون أضافوا خمسة لكل عضو منهم أضافوا 25 خمسة وعشرون، هؤلاء خمسة أضافوا خمسة وعشرون، وهكذا دواليك بالنسبة للآخرين، وإذا اعتبرنا أن هؤلاء أعضاء نشيطين، يدخلون يوميا خمسة عشر دقيقة إلى الموقع، ويتممون المهمة التي أنيطت بهم بالموقع، تصبح مرتقيا إلى المستوى الثالث الذي تتقاضى عنه خمسة آلاف أزل... خمسة آلاف دولار. خمسة الاف واربعمائة دولار كذلك نفس العملية إذا اعتبرنا أن هؤلاء الخمسة وعشرون كل واحد فيهم, فيه فيهم أضاف خمسة أعضاء برابطه الخاص ليصبح العدد مئة وخمسة وعشرون تتقاضى عن ذلك وإذا اعتبرنا أن هؤلاء الأعضاء أعضاء نشطين فعلا يدخلون يوميا 15 دقيقه للموقع فستصبح مرتقيا الى المستوى الرابع او ليفل ماستر مما يجعلك تربح ازيد من 5000 ازيد من خمسة ألاف دولار اذا اعتبرنا اذا اعتبرنا ان 700 أن هؤلاء سبعمائة وثمانون دولارا أعفوا سبعمائة وثمانون عضوا كلهم نشطون يدخلون يوميا إلى الموقع يضغطون يقومون بالمهمة التي أونطت بهم, بهم لمدة 15 دقيقة تتقاضى عن ذلك أزيد من, من 11000 دولار تخيل معي هذا, هذا الرقم الذي سيستغرب له الجميع لكنه من خلال من خلال احتكاكي بمجموعة من, من المسوقين الالكترونيين اكدوا لي ان الامر عادي جدا وهناك مواقع تعطي اثمنة اكثر من ذلك اذا اعتبرنا ان الجميع أن أن هؤلاء نشطون وهؤلاء نشطون وهؤلاء نشطون وكذلك هؤلاء كذلك نشطون يعني بالعربية الفصحى تتقاضى ثلاثمائة وخمسون دولارا التي تكلمنا عنها مسبقا والتي أصبحت آآ آآ مستقرة ولن تتغير لانك ادخلت الى مجموعتك سبعمائة وثمانون شخصا عضوا زائد هؤلاء الناشطون يتق... تتقاضى عليهم الفين وم... ازيد من الفين دولار زائد تلات... ازيد من 3000 دولار زائد أزيد من, من خمسة ألاف دولار زائد أزيد من عشرة ألاف دولار ليصبح العدد مهولا جدا تصبح أداء ألاف دولارات لذلك آه لماذا اضفت هذه الفقرة لأن هناك من الأشخاص من يأخذ رابطه الخاص وينشره على الفيسبوك الهدف من الموقع الهدف من الموقع هو التضامن يعني التضامن إذا قمت أنت بإدخال خمسة وجاءك شخص سادس يريد التسجيل لا تقوم بالتسجيل برابطك عليك أن تكون دائما في, في اتصال مباشر مع هؤلاء إذا كان أحدهم لا يتوفر على أعضاء تعطيه اياه يقوم بالتسجيل من تحته يعني كما قال صاحب الموقع في استفساراته مكتوبة بطبيعة الحال في التعليمات بالموقع هدفنا هو خلق مبلغ مالي للمحرومين لذلك اناشد أه الجميع ان يكون أن يكون الهدف الاساسي من من, من هذا من هذا الموقع او من بالموقع هو موقع العمل أه كمجموعه إذا, اذا قمت بادخال خمسه وجاءني سادس واعطيته لهذا الشخص يعني فاقوم بطبيعه الحال ب بتفعيلي بجال بجال خمس اعضاء الذين سجلتهم يصبحون نشطين لذلك فانا اربح اما اذا قمت بنشر, بنشر هذا الرابط بالفيسبوك الفيسبوك ويقوم العديد من الاعضاء بالتسجيل بهذا الرابط ولا اعرفهم يعني لا تصبح هناك علاقة بيني وبينهم ربما يكون قد تسجل قد قام بالتسجيل نفسه ونسي الامر لانه غير مهتم او لانه نسي رقم السري للحساب اذا اتمنى ان يكون الشرح سهلا وسلسا والجميع فهم الامر اتمنى ان يكون الجميع أن, ي... ان تكون هذه الفكره حقيقة حقيقه ان تكون آ... حقيقيه لانها فكره ممتازه وقابله للتطبيق و... قابله, الطبيق. قابلة الطبيق. وليس هناك مجال ل لي... آ... لي... آ... آ... يعني ليس هناك لا تقوم بالتماطل فالعدد الذي يطلبه صاحب الموقع الذي يطمح اليه للتسجيل ل... هو مليون مليون مستخدم والان هناك ازيد من 300 الف و 315 الف شخص مسجل كاعضاء لذلك لا تفوت الفرصه ولن تخسر شيئا التسجيل بالمجان لن تعطي ولا درهم واحد لذلك فالجميع اللي يقوم الجميع بالتسجيل ننتظر صحيح الموقع مقيده كان محقا في في هذا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته